دل سنا ہے در کر جائے سنبھل دل سنائے اید جن میں گھر تیا جائے یہیں بیٹھے رہے میں گھر تیا ہم کو دعا دی ہے میری ماں نے علی پڑھ کر یہ دعا دی ہے میرا بچہ غلام سمیتا کے حوالے سے ایک منتبت پیش کر رہا ہوں ضرور کا سارا سوال میں زندگی اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے میرے مولا علی کی بلا ہے ہر ادوے علی ہر ادوے علی ظاہری زندگی جی رہا ہے اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے ذہن رکھیے مرتضیٰ نے مجھے اسی شجر پہ دیں گے سولی تجھے دن مرتضیٰ نے مجھے اسی شجر پہ دیں گے سولی تجھے اسی دن سے عاشق شجر کا دیوان دیوانہ میں جلد ہو تو جوانے مرت مجھے شجر پہ دیں گے سولی تجھے اسی دن سے آشک شجر کا ہوں میں دیوانوں سے بڑھ کر دیوانا ہوں میں جلد ہو تو جوان جلد ہو تو جوان آخری بس یہی میں دعا ہے اصل میں میرے مولا علی کی دعا ہے اسی یارزو میں کٹی زندگی کوئی تو مجھے آزمائے کبھی وہ آئے گھڑی میں بھی سولی چڑھوں میرا عشق بھی رنگ لائے کبھی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 تو اس موت میں زندگی سے بھی بڑھ کر مزہ ہے کے پاس لے کے یہ والا جواب دیا پیش کرا میں اس وقت سے جانتا ہوں میں اس وقت سے جانتا ہوں اسے جس وقت یہ ایک پودا ہی تھا چکا ہے بفز خدا جواں تو ہے یہ خود میری آس کا تو دکھائے گا کیا تو دکھائے گا کیا یہ تو میرا ہی پالا یہ تو میرا ہی پانا ہوا ہے اصل میں زندگی میرے مالالی کی بلا ہے جناب اسمدار پہ زبان کٹ گئی جفائے ادھر آزما ہوگے تم ادھر پیار کے گیت گاؤں گا میں جپائے ادھر آزماؤ کہ تم ادھر پیار کے گیت گاؤں گا میں زباں کاٹ دو اب زباں سے نہیں عمل سے تمہیں یہ بتاؤں گا میں پیار کیسے بھلا चपाए उधर आज मोग तुम इधर प्यार के गीत गाऊंगा मैं सुबह काट दो अब जुबा سے نہیں عمل سے تمہیں یہ بتاؤں گا میں پیار کیسے بھلا پیار کیسے بھلا بے بےزباں ہو کے بھی بولتا ہے اصل میں زندگی میرے مالا ہر ادوے علی ہر ادوے علی ظاہری زندگی جی رہا ہے اصل